هناك الكثير يمكنك فعله بفأرة الحاسوب يجري حالياً التحول الإلكتروني في قطاع التعليم لإعداد وتمكين الجيل القادم من الشباب العماني ليصبحوا قادة المستقبل وأصبحت الخدمات التعليمية الآن أكثر سهولة من خلال بوابة إلكترونية تعليمية شاملة ولتسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية الإلكترونية، تم تصميم تطبيق للهواتف النقالة للآباء من أجل تقديم مختلف الخدمات الإلكترونية المهمة. كما أن جميع الإجراءات إلكترونية، وليس هناك حاجة لقيام الآباء بزيارة المدرسة. في دبلوم التعليم العام، يقوم الطلاب بتسجيل اختياراتهم للدراسات الجامعية من خلال نظام القبول الإلكتروني بمركز القبول الموحد، وهو المركز الذي يعنى بقبول الطلاب في مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها، وذلك حسب خياراتهم الدراسية ومعدلاتهم، وبإمكان الطلبة الحصول على درجاتهم وإنهاء إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي من خلال نظام القبول الإلكتروني خدمة الرسائل القصيرة، تطبيق مركز القبول الموحد، وهذه القنوات تتيح لاكثر من 50000 طالب ممن يتخرجون من المدارس سنويا استخدام هذه الخدمات، الحصول على نتائج الدبلوم العام، والتسجيل في اختياراتهم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، الحصول على التحديثات حول حالة مقعدهم، حالة المنحة الدراسية والمساعدات المالية، وتعمل هذه الخدمات الالكترونية على تمكين التبادل السهل للمعلومات والبيانات بين جهات عدة منها البنوك والوزارات والمدارس والطلاب أنفسهم وذلك لتحقيق الشفافية والمساواة في إيصال الخدمات التعليمية